طول عمره ماشي بقوه المال بفلوسي اشتري اللي انا عايزه اشتري لعيبه مدربين معلقين مع مطبلين وحب ان هو يشتري جمهور بس الجمهور عمل معاه جلاشه والاف الجمهور قالوا له صوت واحد طال عمره طال وتركي الشيخ إيه اللي انا عايز اقوله ان الفلوس حلوه وانك تشتم راجل كبير في الملأ كده بافظع الشتائم بالاب والام وسط الاف الجمهور ده شيء وحش يعني تصرف مش مقبول بس احيانا الشخص اللي مش متربي بيجيب لأهله الشتيمة ولا يا إيه تركي فين زمن الكرة الجميل فين الاخلاق الرياضيه فين الفلوس يا تركي فين انت قبضت الناس كلها الا إيه انا انت ممكن تقبضني واشيل الحلقه ديه واعمل حلقه ثانيه جديده اقول ان الراجل ده 100 100 وكل اعماله جميله جدا ومفيده للبلد واتعلم من شلابوك يعني الموضوع مش صعب بس يلا بقى طال عمرك يا شوال والله طال عمرك يا عم والله طال عمرك